آه السلام عليكم آه معكم الحاجه سعاد امينه تمال آه آه جمعيه ابناء العرائش في مهجر مدريد آه فرحانه جد فرحانه المناسبه بهذا العرائش بمدينه العرائش بفرحه الاطفال وفرحانين بزاف بزاف بفرقهم وفرق مدينه العرائش وفرج جميع المغاربه في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المشاركه والدعم ديال النساء سواء في الجمعيه او كذلك في التعطير الرياضي لاحظنا بنوع من النساء اللي كيساهموا كذلك في تا... تعطير الابناء اوسر الابناء ديالهم يعني كنقول مساهمه ديال المراه في الدعم يعني تعطير الرياضه يعني الرياضه يعني الحمد لله سواء لنا ولا حاجة في المغرب دائما بنه ديال التعاون والمساعده كنشكر جميع الحواض معنا في مجموعه مدريد كنشكركم من هذا المنبر كذلك نشكر جميع 三個呢